Εσείς το φέρατε αυτό Ναι, ναι, είναι, είναι αρσενικός και τον λένε κίτσοκ Τον έφερα να τον βάλτε στην καμαρά σας, να τον βλέπετε και να με θυμάστε Κουκουβάγια, το σύμβολο της σοφίας και της λογικής Δεν είναι κουκουβάγια Τι είναι Δυχος.